Jeg arbejder ved ASLA i Aarhus, og jeg har været tidligere repræsentant næsten et år. Det, jeg får med ud af at være med i netværket i Aarhus, det er, at jeg får en masse viden fra de andre mere erfarne tidligere repræsentanter. Og jeg bliver, føler, at jeg bliver klædt på til situationer på min arbejdsplads, som jeg ikke har så meget erfaring med. Jeg hedder Peter og arbejder hos PLH-arkitekter som arkitekt og tillidsrepræsentant. Netværket det kommer ind til gode på flere måder. Dels har man nogen at spare med, og så er der den store fordel, at når man starter som TR, så er det faktisk en kæmpestor rolle, som man måske ikke helt har forstået. Der ligger et stort inspirationsgrundlag i at være en del af det her netværk. Det jeg får ud af øh, tr det er en masse viden. Æ, vi sparer en masse om de forskellige problemstillinger, vi har. Men er for os konkrete ting, som øh, tips om øh, årsjul, om øh, sådan forskellige øh, politikker for løn og for øh, øh, hvad hedder det? seksuel chikane osv. Personligt så bruger jeg TEA-netværket på den måde, at de samtaler, som vi har i netværket, giver mig inspiration til at lave flere tiltag, øh, finde på flere måder at hjælpe øh, mine medarbejdere på. Øh, og Det inspirerer faktisk også øh, til gode snakke i samarbejdsudvalget, det samarbejde, som vi har med ledelsen på Tegnestuen. Og på den måde så styrker det både det jeg kan gøre for medarbejderne, men også det jeg kan gøre for virksomheden.